Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рульку і для цього нам потрібно сіль, перець і чесник сухий. Ну і звичайно рулька. Спочатку ми виймаємо кістку із рульки. Відділяємо ми обережно, щоб не, для того, щоб не пошкодити шкіру. Вона повинна бути цілою. І це буде довго, але вкусно. Тепер, коли ми оділили кістку від м'яса, <гум> обираємо жили. Зараз ми запам'яємо пустоти, але так, щоб не обрізати м'ясо. Для того, щоб м'ясо було м'якше, нам потрібно його відбити. Накладаємо клійонку і відбиваємо. Солом і перчим по вкусу. Добавляємо сухий чесник. Для того, щоб м'ясо набралось смаку і сочності, ми кладемо в холодильник на 2 години. Для цього ми закручуємо його. Ну і тепер ми ложимо в холодильник на 2 години. О, яка симпатична рулька. Угу. Отака От симпатична рулька пішла в холодильник на 2 години. І так, пройшло вже 2 години. Ми знімаємо харчову плівку і це все обв'язуємо ниткою. Рульку ми обв'язали, тепер ми кладемо в харчовий рукав і вставимо в духовку розігріту на 200 градусів на одну годину. Прийшла вже одна година і ми вже виняли нашу рульку і вона вже готова. І готова уже до смакування. Тепер ми знімаємо нитечку і пробуємо рульку. Готова! Приємного апетиту! Получається дешево. вкусно і дуже приємно. Приємного вам апетиту! Я хотіла сказати, але забула, як це? Бон апетіт! Бон апетіт! Мені хотілося сказати іменно по-французьки, як буде приємного апетіт! Бон апетіт!